Купив два електрогенератори за кордоном для одного із аграрних підприємств, його інженер Віктор Ящишин. Зараз робить їх митне оформлення. У ну, зв'язку з виробництвом нам не вистачає сьогодні потужності електричних мереж і їх відсутність. Ми зараз зупинили сушку кукурудзи, зв'язку з відсутністю. Змушені покупати такі арегати, забезпечити сушення кукурузних. Порядку 500 гектарів кукурузи ще не зібрано. І плюс ферми. Ми вирощуємо свині. Нам теж потрібні там потужності. Віктор Ящишин розповідає, два потужних електрогенератори купував в Україні раніше. Ці вживані придбав за кордоном, щоб зекономити. Податок за них також не сплачував. Ну, вартість цих двох агрегатів на сьогодні порядка 26 тисяч євро. Ну, іноземці теж йдуть на поступки, нам скажімо, не наганяють ціни. Ну, а ми цей з податків не сплатили порядка 300 тисяч гривень. Ми в Україні покупали менших потужностей, десь порядка мільйон двісті, мільйон триста. Без сплати мита та податку на додану вартість завозити в Україну з листопада можна, зокрема, електрогенератори та трансформатори. Про це розповів заступник начальника митного поста Хмельницький Хмельницької митниці Олександр Агрестахов. Заїжджають генераторні установки, електро... обладнання для пристрою для фільтрування, очищення води, трансформатори, акумулятори електричні, літій-іонні, тобто літій-іонні акумулятори – це ті павербанки, трансформатори для напруги понад 1000 вольт електрична апаратура для комунікації більше як тисячу воль, також трансформатори, пульти, панелі, розподійчі щити і ізолятори. При оформленні на сьогоднішній день цих, цих товарів, які я перелічив вище, всі ці товари здійснюються без декларації відповідності і без стрелисника. На одному із ринків Хмельницького продавці, з якими нам вдалося поспілкуватися, не на камеру говорять, ціни на електрогенератори зросли. Хоче купувати для дому цей прилад на ринку місцевий житель Володимир Маршук. На будинок 3 кВт хоча б. Від 3 до 5. Там, Можна по інтернету заказати, але це буде довго. Зразу треба купити на місці. Саме головне, щоб вони були. А на яку ціну ви розраховуєте там сімдесят? До 40, мабуть, тисяч. Вони так і стоять, вони ж підняли на них ціни. Держава не регулює ціни на електрогенератори. Про це розповіла завідувачка сектору контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Олена Сологуб-Лисенко. Попит населення буде визначати. Подальші ціноутворення на ринку. Наразі вичерпуються запаси в Україні генераторів і при везенні нових вже ціновтвор... на ціни буде впливати реалії нинішні, курсових і логістичних реалій. Член спілки підприємців України Валерій Яковенко розповів телефоном – зараз постанова про ввезення електрогенераторів без податків в Україну діє не на всіх митницях. Каже, як це впливає на ціну електрогенераторів. І податки, що ми сплачуємо на митниці, збирають нам не ПТВ-шим кредитом, а в якості собівартості за продукцію. Дешевше вона не стає. А чи є тенденції і тренди того, що це буде змінено і продукція стане дешевшою? Ми дуже віримо в це і очікуємо, що такі зміни приблизно вплинуть на ціну вже після нового року. Якщо на зовнішніх ринках через великий дефіцит комплектуючих обладнання на дорожче. Поки що ціни ростуть, але не кардинально, на кілька відсот. За словами Олександра Гристахова, возити без податків названі прилади можна до закінчення воєнного стану. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.